بسم الله الرحمن الرحيم. هناك ميزه رائعه جدا في القران ان كل سوره من سور القران ال 114 خصص لها الله كلمات وضعها في هذه السوره لا تتكرر ابدا في اي سوره من سور القران، وهذا القانون اللغوي الهندسي ينطبق على كل سور القران، وسناخذ كمثال على ذلك اقصر سوره في القران وهي سوره الكوثر. الايه الاولى ان اعطيناك الكوثر فيها كلمه اعطيناك وكلمه الكوثر لم تُذْكَرَ الا في هذه السوره على مستوى القران فصل لربك وانحر فيها كلمتان فصل وكلمه انحر ايضا لم تذكر الا في هذه السوره ان شانئك هو الابتر فيها كلمتين شانئك والابتر لم تذكرا الا في هذه السوره لا نملك الا ان نقول سبحان الله